Дорожні друзі, ми зараз на українському Донбасі приїхали до 35-го батальйону. Наші хлопці з Тернополя привезли їм великодних подаруночків, а також ті автомобілі, які потрібні їм для виконання бойових завдань. Тому хочемо подякувати нашим захисникам, які захищають українську землю б'ють ворога, звільняєте нашу Україну і віримо в нашу перемогу. Дякуємо всім, хто долучився до цієї поїздки, дякуємо команді Ромі Мамонта за цю деліку, а також, Віктор, дякуємо... Дякуємо фонду благодійному Іваре Вітенько, який... за такий чудовий автомобіль, який буде служити нашим захисникам. Дякую всім, хто долучився, щоб ми сьогодні підтримали наших захисників, подякували їм за самостійну незалежну українську державу, яку ми сьогодні захищаємо. Віримо в перемогу! Слава Україні! Слава! Україні мужність, патріоти, пане побороні територіальної території та суверенітету України. Смішно, що ці люди помилуються. Головики тут, пане, кузини, всі матріоти. Дякую, Людина! Дякую, Людина! Дякую, Людина! Дякую, Степанця Андрія Сергійовича. Дякую. Вам тут показує час. Час перемоги! Слава Україні! Вітаю! Дякую тобі за службу, дякую за те, що ви робите для України. Слава Україні! Дякую!